Když je, když je horko, tak nosím nějaké e, kraťasy a tričko s krátkým rukávem, protože to úplně stačí. Co nejméně věcí, ale tak třeba tohle, no teď. Trenky. <laughs> no, tak asi doma, ale třeba, když, když jdete do města, tak... No, tak si dám tričko, nějaké tričko a krátké gatě. Jako. A když je horko, tak nosím nějaké takovéhle podobné kaloty a, a triko a nebo kraťase, ale takové jako spíš jako riflové.